باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ مؤز ثامعین اور حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے جہاں جہاں بھی ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ سب خیر وافیہ سے ہوں گے مود سامعین دور حاضر میں سب سے بڑی دکھ کی بات اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب تلاش کرنے میں رات دن لگا رہتا ہے ایون کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عیب ڈھونڈنے میں رات دن لگے رہتے ہیں مطلب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ والے کا کوئی عیب مجھے مل جائے جس کو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں یا کوئی ایسا عیب مل جائے جس کی وجہ سے وہ بندہ میرے سامنے کچھ بول نہ سکے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی رب تعلیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہم کھاتے ہیں رب تعالیٰ نے اس دنیا پہ ہمیں بھیجا اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کی دیے ہوئے رزق کو کھاتے ہیں مطلب کہ رب تعالیٰ اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی ہماری ہر بات کو جانتا ہے ہمارے عیبوں کو بھی جانتا ہے لیکن جب سب کچھ جس کے قبضہ قدرت میں ہے جو سب کچھ پہ قادر ہے اگر وہ ہمارے عیب جاننے کے باوجود بھی اگر ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے گئے تو بھائی میں یہاں پر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم خدا تو نہیں یا معذ اللہ ہم خدا سے بڑھ کر تو نہیں کہ ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈنے لگ جائیں یا اگر کوئی بندہ کوئی غلطی کرتا بھی گیا اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے تو رب تعلیٰ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کا آپ ڈھنڈورا پیٹتے پھریں بجائے اس کے کہ آپ ان کے عیبوں کی تشہیر کرتے پھریں بہت غلط بات ہے کیونکہ قرآن مجید میں رب تعلیٰ نے فرمایا کہ ولا تجسس ہو ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی جستجو میں نہ رہو ولا یک طبع اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا وئی للی کلی ہوما ذت خرابی ہے اس بندے کے لیے جو اوروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے اوروں کی برائیاں کرنے میں لگا رہتا ہے اور یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ اتنا عیب ڈھونڈنے میں آگے نکل جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کے گھر کے اندر اہل خانہ کا کوئی عیب ہمیں مل جائے گھر کے اندر ان کے جو ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے تو یہ بہت ہی عجیب سا کام جو ہے یہ شروع ہو چکا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اوروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اچھائیاں بیان کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کو ذلیل کرنے کے ہم ان کو عزت دیں آقا کریم علیہ سلاد و کا فرمان عالیشان ہے کہ جو بھی بندہ کسی کو ذلیل کرتا ہے جب کوئی بھی بندہ کسی کی عزت کو مجروح کرتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس کی عزت کو مجروح فرماتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی عزت خراب کرتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کے عیب بیان کرتا ہے تو وہ بندہ بھی نہیں چھپ سکتا کیونکہ یہ دنیا مقافات عمل ہے اور آقا کریم علیہ میرے یہی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کے کسی جگہ پر اگر کوئی بندہ اس کی تزلیل کر رہا تھا کوئی بندہ اس کو باتیں سنا رہا تھا تو اس نے اس کی پاسداری کی اس کی عزت کی حفاظت کی اس کو پروٹیکٹ کیا تو آکاقری مریخی سلاد وسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو اس کی جہاں پر تجلیل کی جا رہی ہو اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو رب تعالیٰ سات بندوں کے درمیان یا کہیں بھی اگر اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو تو رب تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے تو کتنا اچھی بات ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے کی بجائے ہم ان کو دل میں دبا کے رکھیں ان کو دل میں چھپا کے رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کریں نہ کہ ہم ان کی برائیاں بیان کریں تو ہم مسلمان ہیں آقا کریم علیہ و السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے اخوت پیار محبت اور اخلاق کے کا درس ہمیں دیا تو ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اچھے کام اور ان کی اچھائیاں بیان کریں اور اب ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے